بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طلاب الصف الخامس الابتدائي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنشرح أه النهارده اول درس وثاني درس من دروس ماده الرياضيات في الترم الثاني من كتاب السندباد. نستعرض مع بعض الوحده الاولى او الوحده السابعه اللي هي اول وحده في الترم الثاني الدروس اللي فيها الدرس الاول عباره عن ايجاد كسور متحده المقام ايجاد كسور متحده المقام باستخدام المضاعف المشترك الاصغر الدرس الثاني وهو تقدير مجموع القصور الاعتياديه والفرق بينها طبعا ده كله بيتمثل في المحور الثالث وهو الكسور الاعتياديه والكسور العشريه وعلاقات التناسب. يلا, يلا على طول عشان منتج الاول والدرس الثاني. طبعا المحور الثالث بيتكلم عن الكسور الاعتياديه والكسور العشريه وعلاقه التناسب. الدرس الاول من دروس ماده الرياضيات للترم الثاني عشرين اتنين وعشرين عشرين وعشرين. وهو ايجاد كسور متحده المقام باستخدام المضاعف المشترك الاصغر المضاعف المشترك الاصغر طبعا احنا كنا بنقول عليه ايه م م ا لو تفتكروا معي طبعا الكسور المتكافئه احنا خدنا نبذه عن الكسور المتكافئه السنه اللي فاتت لو آه عرفنا إن الكسور المتكافئة هي كسور يختلف بسطها ومقامها عن بعضها البعض، ولكنها آه في آه القيمة متساوية، زي إيه يا أستاذ الكسور المتكافئة؟ يعني إيه كسور متكافئة؟ يعني كسور متساوية، بص هنا معايا النص الواحد يعتبر نص الاتنين، آه والاتنين نص الأربعة، والتلاتة نص الستة، والأربعة نص التمنية، والخمسة نص العشرة. ازاي الكلام ده استاذ ده باستخدام آه ضرب او قسمة في عدد معين يصبح آه عندي أكتر من, قيمة للكسر اكتر من قيمة للكسر زي مثلا عندي نص هنا النص ضربت فوق البسط آه واحد في اثنين باثنين وزي ما ضربت في البسط ضربت في المقام اثنين في اثنين باربعة وهكذا واحد في تلاتة بثلاتة واثنين في تلاتة بستة طيب ازاي بيحصل الكلام ده مستر تعالوا نشوف مع بعض يلا اولا بضرب البسط والمقام في نفس العدد العدد المحايد الضربي لايجاد كسر مكافئ لكسر اخر فاننا نضرب البسط والمقام في نفس العدد وبذلك نكون ضربنا الكسر في الواحد الصحيح اللي هو المحايد الضربي لذلك فان قيمه الكسر لا تتغير لاننا ضربت مثلا فوق وتحت في نفس الرقم يعني انا يعني مثلا مره هضرب 2 على 2 او مره هضرب 3 على 3 وكل ده يعتبر ايه محايد ضربي اللي هو الواحد زي مثلا النص زي ما قلنا قبل كده الواحد ضربته في اتنين باتنين والاتنين ضربتها في اتنين يعني انا مغيرتش قيمة الكسر، وهكذا هنا في التلاتة على ستة واحد في تلاتة و واتنين في تلاتة بستة، نفس الكلام برضو في اربعة على تمانية واحد في اربعة باربعة واتنين في اربعة بتمانية، يبقى عندي ايه النص هي هي الاتنين على أربعة هي هي تلاتة على ستة هي هي على اربعة على 8 كسور متكافئة، كل دي كسور متكافئة قيمتها الأساسية بكام؟ قيمتها الأساسية بنص. ويفضل استخدام هذه الطريقة في حالة ما إذا كان عندنا كسر كامل يساوي كسر معلوم بسطه. يعني مثلاً أنا عندي واحد على 3 عايز أجيب كسر مكافئ للواحد على 3 بس مقامه تسعة. مقامه تسعة. فبالتالي أنا بشوف الثلاثة ضربتها في كام 3 في تسعة. ثلاثة في كام يديني تسعة ثلاثة في 3 فبالتالي هضرب الواحد في 3 يديني كام يديني ثلاثة نفس الكلام هنا واستاذ الواحد اللي هو في البسط أصبح ثلاثة واحد في ثلاثة بتلاثة فبالتالي حضرب المقام في اثنين في ثلاثة يديني كام يديني ستة ومن ذلك يمكن استنتاج القواعد التالية نشوف مع بعض القواعد اللي احنا هنستنتجها من الموضوع ده لو عندي مثال بيقولي أكمل ما يأتي واحد على تساوي نقط على أربعة، طبعًا المقام هنا الاتنين بيجي كام؟ بيجي أربعة، يبقى اتنين ضربتها في كام هنا يا أستاذ؟ الاتنين ضربتها في اتنين، فبالتالي هضرب البسط في اتنين زي ما ضربت المقام في واحد في اتنين يا أستاذ نفس الكلام هنا يا أستاذ الواحد لما بيجي 3 هنا ضربت الواحد في كام؟ الواحد في 3 فبالتالي هضرب البسط المقام هنا في كام برضه؟ في تلاتة، في يبقى أنا عندي القاعدة الأساسية إن أنا بضرب في المحايد الضربي بسطًا ومقامًا، قاعدة الضرب القاعدة الأولى قاعدة الضرب في المحايد، طبعًا والمحايد عندي إيه اللي هو الواحد، الواحد عندي محايد ضربي، إيه بيساوي ص بيساوي اتنين على اتنين، أو تلاتة على تلاتة، أو أربعة على أربعة، وهكذا، ده كله بيسمى محايد ضربي. المثال جزء التاني من المثال بيقول لي أكمل ما يأتي، واحد على اتنين بتساوي اتنين على نقط، ضربت الواحد في كام؟ ضربته في اتنين، الاتنين هضربها في كام؟ هضربها في اتنين برضو تبقى كام؟ أربعة، اللي بعده الاتنين بيجي ستة، اتنين في تلاتة في ستة، فبالتالي هضرب هنا يبقى أنا هضرب كام؟ هضرب هنا في ثلاثة اه اه تلاتة زي ما ضربت هنا في آآآ اه اه تلاتة، اتنين في تلاتة بيجي ستة يبقى واحد في تلاتة تبقى كام؟ تبقى تلاتة. نفس الكلام هنا يا استاذ الثلاثة ضربتها في كام؟ ضربتها في اثنين، فبالتالي حضرب في ايه؟ حضرب في اثنين. واحد في اثنين تبقى كام؟ اثنين. نفس الكلام اللي بعده، واحد في كام؟ واحد في ااا ايه ضربت هنا في ثلاثة، واحد في ثلاثة في ثلاثة، وهضرب الثلاثة في ااا ايه ثلاثة برضه، ثلاثة في ثلاثة تبقى كام؟ تسعة. <تصفيق> مثال تاني بيقول لي أوجد الكسور المكافئة لكل مما يأتي. واحد على اثنين و 2 على 3 يلا كده نضرب في المحايد الضربي الأول اتنين في بسطا ومقاما، اتنين في واحد باتنين واتنين في اتنين باربعة، اه واحد في تلاتة بتلاتة واتنين في تلاتة بستة، واحد في اربعة باربعة واتنين في اربعة بتمانية وهكذا كل دي كسور مكافئه واحد في خمسة بخمسة واتنين في خمسة بعشرة، كل دي كسور مكافئه اللي بعده يا أستاذ نمرة اتنين. اتنين في اتنين باربعة 4 في 3 ب اضرب في 3 يلا 3 فوق و تحت 3 في 2 ب 6 في 3 بتسعة اضرب في 4 4 في 2 ب 8 في 4 ب مثال تاني يا استاذ بيقول لي اكمل لايجاد الكسور المكافئه للكسور الاتيه باستخدام الضرب اللي هي قاعده الضرب في المحايد اللي احنا اتفقنا عليها واحد على آه، تلاتة في اتنين على الاتنين، واحد في اتنين باتنين، و في اتنين بستة، طيب اضرب في كسر تاني مثلا اضرب في آه، اتنين، يلا اتنين في اتنين، اتنين في اتنين باربعة، اتنين في اتنين باربعة، و ستة في اتنين باتناشر، اضرب في اتنين برضو. فوق وتحت بسط مقام أربعة في اثنين واثناشر في باربعة وعشرين باربعة أربعة وعشرين طيب بعد كده يا أستاذ واحد على أربعة في اثنين على اذلين اثنين واحد في اثنين باتنين، وأربعة في اثنين بثمانية أضرب في اثنين تاني اثنين على اثنين تاني اثنين في اثنين باربعة وثمانية في اثنين بستاشر اضرب في 2 على 2 4 في 2 ب 8 و 16 في 2 ب 32 أه نروح لجزئية تانية من درس النهاردة أه استخدام أه القسمة في ايجاد الكسور المكافئة استخدام القسمة في ايجاد الكسور المكافئة أه نستخدم القسمة في حالة الاعداد الكبيرة يعني لما يبقى عندي عدد مثلا 9 على 27 عايز اجيب كسور مكافئة لي بس اصغر في الشكل يعني هكسم على ثلاثة فوق وتحت، تسعة على تلاتة فيها التلاتة، وسبعة وعشرين على تلاتة فيها التسعة، من تاني على التلاتة، على 3 فيها الواحد، تسعة على التلاتة فيها التلاتة، كل دي كسور مكافئة باستخدام القسمة، زي ما أنت شايف فهو كله بيكسم على إيه؟ على التلاتة، ناخد مثال على طول يا أستاذ، عشر اقسمها على كام؟ عشر اقسمها على الخمسة. تديني الاتنين، ليه يا أستاذ قسمت على الخمسة؟ لأنه هو قسم الخمستاشر على. خمسة ادتني كام؟ ادتني تلاتة، الإتناشر قسمها على كام؟ قسمها على الإتنين، ادتني ستة، فبالتالي 16 على تديني كام؟ تديني تمانية، <تصفيق> مثال تاني يا أستاذ، خمسة على عشرة بتساوي واحد على نقط، الخمسة قسمها على كام؟ قسمها على خمسة، خمسة على خمسة فيها الواحد، فبالتالي العشرة على الخمسة يديني كام؟ <تصفيق> إيه عشرة على خمسة تديني اتنين، <تصفيق> على تسعة بيساوي على تلاتة. تلاتة على تسعة بيساوي نقط على تلاتة، أنا قسمت التسعة على كام؟ بيجي التلاتة قسمت على التلاتة هنا يا أستاذ، فبالتالي هقسم 3 على التلاتة يديني كام؟ يديني واحد، هقسم هنا برده على التلاتة، بعد كده تسعة على اتناشر، ال قسمتها على 4 معروفة، اه اتناشر على الأربعة اتناشر على التلاتة فيها الأربعة، فبالتالي تسعة على التلاتة فيها الكام؟ فيها التلاتة، ضع الكسور الآتية في أبسط صورة، عايزين نحط الكلام ده في أبسط صورة يا أستاذ. أنا عايز مضاعف مشترك بين العددين اللي فوق الستة والتمنتاشر، طبعا ممكن أقسم على الستة يديني واحد ممكن أقسم على التمنتاشر على الستة يديني كام؟ تلاتة، عايز صيغة تاني ممكن أقسم على عدد أصغر ستة على الاتنين فيها التلاتة على الاتنين فيها التسعة وهكذا، بعد كده يا أستاذ اتنين على أربعة وعشرين اللي زي ما هي التمانية هكسبها على الاتنين تديني أربعة والأربعة وعشرين أقسمها على الاتنين تديني اتناشر ممكن تبقى واربعة على ممكن تبقى اتنين وتمانية على التلاتة اه تمانية على التمانية فيها الواحد وعشرين على فيها ممكن تبقى وثلث وهكذا. ده اه بالنسبة للجزء اه الثاني من الدرس، نروح للتدريبات على الدرس اه أكمل ما يأتي. اه السؤال الأول اه واحد في اتنين تديني كام؟ تديني اتنين اتنين في كام تديني أربعة؟ اتنين في اتنين وهكذا. اه واحد في بستة. واحد في في 4 8 دي كلها كسور مكافئة للعدد نص واحد في خمسة بخمسة واتنين في خمسة بعشرة واحد في 8 2 اتنين في ثمانية بستاشر واحد في تسعة بتسعة واتنين في تسعة 18 بعد كده يا أستاذ واحد في سبعة بسبعة، واتنين في سبعة بأربعة عشر. بعد كده واحد في ستة بستة، في ستة بإتناشر. واحد في عشرة بعشرة، في عشرة ده كان ملخص سريع للدرس الأول وبعض التدريبات عليه، نروح سريعا كده للدرس الثاني. الدرس الثاني وهو تقدير مجموع الكسور الاعتيادية والفرق بينها. طبعا هنا يا أستاذ أنا عندي التقدير بستخدم القيم المميزة اللي هي صفر ونص 1 عشان أقدر باستخدام القيمة المميزة أو القيم المميزة اللي هي مين؟ صفر ونص واحد. طبعا على خط الأعداد آدي يا أستاذ صفر ونص 1 معروفين آدي هنا الصفر وهنا نص وهنا واحد وهنا كام؟ وهنا واحد، وده خط الأعداد ما بينهم، السفر والنص والواحد، ونشوف يا أستاذ نشوف القيم أقرب لمين؟ هل هي أقرب للنص، ولا أقرب للواحد، ولا أقرب للزيرو؟ نشوف يا أستاذ الاتنين على أربعة، الاتنين على أربعة، يعني قسم الواحد اربعة أجزاء؛ آدي واحد على أربعة، بعد كده اثنين على أربعة، بعد كده ثلاثة على أربعة، بعد كده أربعة على أربعة اللي هي بكم أربعة على أربعة اللي هي بواحد. فبالتالي 2 على أربعة هي يا أستاذ هنا أقرب لمين؟ أقرب للنص، أو هي تساوي النص عموما يعني، رقم اللي بعده واحد على ستة، واحد من ستة يا أستاذ أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وأدي ستة من ستة يعني بواحد، فبالتالي أنا عايز واحد من ستة أقرب لمين يا أستاذ؟ أقرب للزيرو، أقرب لمين؟ أقرب للزيرو، بعد كده سبعة على تمنية هنا يا أستاذ أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة وتمانية على التمانية اللي هي واحد ده كله طبعا إيه أنا بكسم على التمانية خلي بالك هنا عشان محدش يتوه، هنا بنكسم على التمانية والمثال اللي قبله بنكسم على ستة، فبالتالي يا أستاذ أنا دي كلها كسور اعتيادية عشان أوصل للقيمة المطلوبة اللي هي مين اللي هي سبعة على لتمانية اللي هي أقرب لمين أقرب الواحد أو التقدير بتاعها بيديني كام؟ بيديني واحد، الجزء اللي بعده من درس النهاردة. الجزء اللي بعده في الدرس التاني من تقدير الكسور آه الاعتيادية، بيقول لي ضع آه كل كسر اعتيادي على خط الأعداد ثم قرر هل الكسر الاعتيادي أقرب إلى صفر أم نص أو واحد. أولا السبعة على تمانية فين السبعة على تمانية؟ آدي بين الصفر والواحد، الكسور الاعتيادية صفر وواحد، آدي أستاذ صفر، آدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، والتمانية على التمانية اللي هي بكام؟ دي تمنية على تمنية اللي هي بواحد، فبالتالي سبعة على تمنية هنا سبعة على تمنية أستاذ، أدي سبعة على تمنية، أدي القيمة بتاعتنا، أقرب لمين؟ أقرب للواحد، أربعة على تمنية هنا واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، وأدي سبعة، وأدي تمنية على تمنية، سبعة على تمنية، على وبعد كده تمنية على تمنية، أنا عايز كمان عايز أربعة على تمنية، أربعة على تمنية خلي بالك هتلاقيها في نص المسافة، أقرب لمين؟ أقرب للنص. بعد كده واحد على خمسة آدي واحد اتنين تلاتة أربعة والخمسة على خمسة اللي هي بواحد، أنا عايز كام؟ أنا عايز واحد على خمسة، آدي واحد على خمسة أستاذ واحد على خمسة اللي هي أقرب لمين؟ أقرب للصفر، بعد كده خمسة على 8 واحد أربعة خمسة ستة سبعة على تمانية. أنا عايز كام؟ عايز خمسة على على أقرب لمين؟ أقرب للنص اللي هي أربعة على تمانية. أستاذ بأقرب للنص. بعد كده تلاتة على ستة، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، وستة على ستة اللي هي الواحد، أنا عايز تلاتة على ستة برضو، تلاتة على ستة أقرب لمين؟ أقرب للنص، بعد كده أربعة على عشرة، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، آه, سبعة، تمنية، تسعة. عشرة على عشرة اللي هي واحد انا عايز كام عايز 4 على 10 4 على 10 خلي بالك اقرب من مين اقرب من 5 على 10 اللي هي بنص يبقى اقرب لايه اقرب للنص بعد كده 5 على ستة ادي 1 2 3 4 5 و6 على 6 اللي هي الواحد انا عايز 5 على ستة اللي هي اقرب لمين اقرب للواحد بعد كده 8 على عشرة ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 أه، تسعة وعشرة على 10 اللي هي الواحد، أنا عايز تمانية، تمانية على عشرة، تمانية من عشرة أو تمانية على عشرة، التمانية أقرب لمين؟ تمانية أقرب للواحد، فبالتالي أنا أخذ مين؟ أه، التقدير بتاعنا هو الواحد، آخر سؤال، السؤال قبل الأخير ستة على عشرة أدي يعني واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة. و على 10 اللي هي بواحد أنا عايز 6 على 10 6 على 10 أدي يا أستاذ 6 على 10 أقرب لمين طبعا أقرب للنص فبالتالي التقدير بتاعنا هي نص آخر حاجة 3 على تسعة واحد 2 3 أربعة خمسة ستة سبعة 8 وتسعة على تسعة اللي هي بواحد أنا عايز 3 على 9 أدي 3 على 9 يا أستاذ خلي بالك 3 على 9 أقرب لمين هنا أقرب للنص أقرب لمين؟ أقرب للنص، لأن هي بص كده المسافة بينها ما بين الخمسة أكبر من المسافة بينها ما بين الصفر، فبالتالي هي أقرب لإيه؟ أقرب للنص، أه الجزء اللي بعده من درس النهاردة، أه مثال بيقول لي قدّر المجموع والفرق فيما يلي استخدم الكسور المرجعية، طبعًا الكسور المرجعية اللي هي الكسور المميزة اللي هي صفر ونص وواحد كنا بنقول عليها قبل كده في الكسور العشرية صفر وخمسة من عشرة وواحد. واحد على سبعة واربعة على خمسة، واحد على سبعة زائد اربعة على خمسة، واحد من سبعة اقرب لمين اقرب للزيرو، واربعة على خمسة اقرب لمين اقرب للواحد، واحد زائد صفر يديني كام؟ يديني واحد، تمانية على تسعة، تمانية على تسعة اقرب للواحد، والخمسة على تمانية اقرب للنص، يعني واحد زائد نص يديني كام؟ يديني واحد ونص. بعد كده اه اطرح خمسة على ستة، خمسة على ستة أقرب للواحد، وخمسة على اتناشر أقرب للنص، فبالتالي يبقى ناقص نص يديني كام؟ نص، السؤال اللي بعده سبعة على تمانية طبعا أقرب للواحد، وستة على سبعة أقرب للواحد اه فبالتالي هنا واحد ناقص واحد يديني إيه؟ يديني زيرو، السؤال اللي بعده قدر المجموع والفرق في المسائل التالية، استخدم الكسور المرجعية برضه صفر ونص وواحد. تلاتة على سبعة، وتلاتة على خمسة، تلاتة على سبعة يا أستاذ أقرب لمين؟ أقرب للنص، وتلاتة على خمسة برضو أقرب لمين؟ أقرب للنص، فبالتالي يا أستاذ نص ونص يديني كام؟ يديني واحد، خمسة على ستة أقرب للواحد، وسبعة على اتناشر أقرب للنص، فيبقى عندي واحد ناقص نص يديني كام؟ يديني نص. السؤال اللي بعده أربعة على تسعة، أربعة على تسعة أقرب للنص، وسبعة على 8 أقرب للواحد، نص زائد واحد الدين كام؟ واحد ونص، 8 على تسعة أقرب للواحد، وستة على خمسة، ستة على سبعة برضه أقرب للواحد، فبالتالي واحد ناقص واحد يديني إيه؟ زيرو، بعد كده ربع زائد اثنين اه على تلاتة، واحد على أربعة، الواحد على أربعة أقرب للزيرو، واللي 2 على تلاتة أقرب للواحد. فبالتالي عندي 0 زائد واحد يديني كام يديني 1 بعد كده 3 على 4 3 على 4 3 أقرب للواحد واللي على 3 2 على 3 برضه أقرب للواحد يبقى ناقص 1, -1 برضه هيديني كام 0 مثلا من الكتاب المدرسي يقول كامل أن 11 على اتناشر ناقص سبعة على عشرة يساوي نص. لو قلنا الكلام ده صح صح ليه ولو قلنا غلط غلط ليه 11 على 12 طبعا هي أقرب للواحد باستخدام الكسور المرجعية و7 على عشرة أقرب لي النص، فبالتالي واحد ناقص نص، تبقى عندي نص، يقول فادي أن أحداشر على اتناشر ناقص سبعة على عشرة، سيكون قريبًا من الزيرو، هل نتفق مع فادي أم نتفق مع كامل؟ طب نشوف الحل بتاع فادي حداشر على اتناشر طبعًا أقرب للواحد زي ما قلنا، وسبعة على عشرة أقرب للنص، فبالتالي واحد ناقص نص طبعًا استحالة يساوي صفر، فبالتالي إيه؟ الكلام ده إيه؟ لا يساوي صفر. هل تتفق مع كامل أم مع فادي؟ طبعًا إيه؟ أتفق مع مين؟ أتفق مع كامل لأن إجابته أقرب إلى الصواب. وإلى هنا ننتهي من الدرس الأول والدرس الثاني من مادة الرياضيات للصف الخامس الإبتدائي، الترم الثاني 2022. تمنياتي لكم بدوام التفوق والتميز والابداع كان معكم مستر جمال ابو زيد واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته